Estic gravant amb això, ja grava -la. sí. Escolta, i això de l'espriming què és, Mònica? Mare, és dir streaming, I és una cosa que tu et graves en directe i la gent t'està veient al mateix temps que tu fas. Ai, oh, això ho faré jo? Tant. La Ramoneta Polidineta? Ai, quins nervis això de la tècnica moderna.